السلام عليكم حبايبي هقدم لكم بعض النصائح لامتحانات طلاب الثانوي العام حرصا على سلامه ابنائنا يعني هي نصائح كده اعلنت عنها وزاره التربيه والتعليم والصحه وحبيت ان انا اقدمها لكم النهارده آآ طبعا آآ لازم الالتزام كده يعني الالتزام ببعض النصائح اللي انا هقولها ديت خلال فتره الامتحانات طبعا عشان نمنع طبعا ايه تفشي فيروس كورونا انتشار منه فأول حاجة اللي انت قبل ما يعني قبل ما تطلعوا من البيت فلازم تكونوا لابسين الكمامة قبل طبعا قبل ما تروحوا المدرسة اللجنة يعني تاني حاجة معانا يعني بلاش بلاش التجمعات في طبعا في وسائل المواصلات وأمام اللجنة وطبعا وبعد الامتحانات برضو يعني بلاش التجمعات وبرضو أه أه يعني لازم برضو وانتوا داخلين أه يعني المدرسة أه فلازم يكون في مسافة يعني, بي بي يعني بينك وبين زميلتك او بينك وبين زميلك أه فبلاش اللي يعني اللي يعني ايه اللي انتو تبقوا قريبين من بعض جامد عشان برضو ايه يعني تتجنبوا برضو الإيه أه الفيروس كورونا وطبعا يعني لو حد مصاب ولا حاجة عشان برضو تخلي بالكم من نفسكم ما وفي برضه ايه في برضه حاجه كمان آه يعني بلاش برضه يعني لما انتم تتبوا في اللجنه بلاش انتم تتنقلوا من المقعد ده للمقعد ده لان طبعا هو بيبقى غلط انتم معاكم رقم الجلوس بتاعكم آه ف أنتوا بتشوفوا طبعا المقعد اللي أنتوا هتقعدوا عليه فتدخلوا اللجنه على على المقعد على طول تقعدوا عليه آه بلاش انتم تقعدوا على المقعد تاني يعني آه دي برضه ايه لازم تاخدوا بالكم منها وقبل قبل دخولك طبعا اللجنه آه بلاش اللي انت تاخد معاك اي وسائل تكنولوجيا لان ديت ممنوعة وبلاش برده بلاش ال يعني النرفزة خلال خلال تفتيشك من المسؤولين عن اللجنة لان هما كده هما بيشوفوا ايش يعني بيشوفوا دورهم ما و كنت برضو اذا كنت بتعاني من مشكله صحيه فيا اللي انت تبلغ المسؤول الصحي في اللجنه يعني ان انت مثلا أو وعندك حاسس بحاجه فلازم انت تبلغهم ايه على طول؟ أه وبرضو, بلاش وب يعني وبرضو ما تنسوش برضو قراءة التنبيهات على غلاف الكراسة كراسة الإجابة قبل, بدء قبل البدء في الحل الإجابة لأن طبعا هي عتوفر عليكم لأن في تعليمات فيها فلازم تخلوا بالكم إيه منها؟ وفي برضه ايه حاجه كمان بالنسبه بقى الامور آه يعني فلازم يخلوا بالهم حرصا طبعا على سلامه آه ابنائكم يا ريت يعني بلاش تجمعات آه امام المدرسه آه علشان طبعا احنا عايزين إيه نتجنب فيروس كورونا والانتشار منه واخر حاجه معانا آه كورونا بتفكركم بلاش قبولات واحضانا فياريت ياريت اللي احنا نخلي بالنا يعني احفظاً كده على صحتنا وصحة أولادنا وربنا يا رب يعدي الأزمة ديت على خير وربنا يوفق أولادنا يا رب ويحفظوا ويبعد عنهم الفيروس دهوت وربنا يرفع عننا البلاء اللي احنا فيه وربنا يحفظهم جميعاً يا رب وزي ما احنا شايفين كده ايه حبايبي طبعا أنا حبيت أن أنا أحطلكم الصور ديت وأتكلم عليها هي الصور ديت طبعا صور من بعض المدارس وزي ما احنا شايفين شايفين الزحمة قد ايه فطبعا الزحمة ديت بلاشها يعني يعني المفروض حتى لما يبقى فيه دخول كده هوت يعني المفروض يبقى احنا عندنا نظام يعني ادخلوا شايفين دي مدرسة تانية في مدارس فيها نظام وفي مدارس فيها زحمه قدام المدارس فمش كله طبعا زي بعضه فياريت برضه يعني الطلاب برضه يخلوا بالهم من الحكايه ديت شايفين يعني وفي برضه طبعا في بنات يعني بيبصوا بعض ويحضنوا بعض هم, هم ناسين اللي احنا في ازمه كورونا ولا ايه يعني المفروض مش كده والله يعني هتلاقوا انا حاطه لكم صور هتلاقوا فيها في زحمه وتجمعات وصور تانيه مدارس تانيه هتلاقوا فيها ماشيين بالنظام هوا شايفين يعني ديت ديت بتحضن زميلتها ليه وتبصها يعني انا مش عارفه والله يعني المفروض اللي هي عارفه اللي احنا في يعني ويعني هنا في نظام هوا في الصور ديت يعني زي ما احنا شايفين هنا بقى مفيش نظام خالص زحمه وهنا برضه اتمنى حبايبى ان الفيديو النهارده يكون عجبكم و تكونوا استفدتم منه